Добрий день, малята! Сьогодні ми продовжимо мандрувати книгою кольорових казок. Я пропоную здійснити подорож у білу казку. Але спочатку давайте подумаємо, що буває білим. Наприклад, овочі, корінь петрушки, патисон, пелюси квіток, крила помах, хутро тварин, пір'я сороки. Не беремо сироку називайте сирока білобока. Також спеціальний транспорт білого кольору, поліцейська машина, швидка допомога. Адже білий колір допомагає бути більш помітним серед кольорового оточення та отемну корону доби. Звичайно, хмаринки білі, стовбур берези. А що ще буває білий, озирніться довкола та відшукайте. Дітки, а яка пора року найбільше любить білий колір? Так, звичайно, зима. Тому пропоную перенестися у холодну зиму. Помандруємо білою казкою. Якось взимку дівчинка взула білі чобітки. одягла білу шубку, білу шапку, і пішла на вулицю. Їй здалося, що вона потрапила в білу каску. Білий килим лежав на землі. Дерева одягли похнасті білі шапки. Білими хустками покрилися дахи будинків. У повітрі кружляли білі сніжинки. А посеред двору на білому снігу сидів білий-білий кіт. Доброго ранку, мур, несподівано сказав кіт. Здравствуй! Як тебе звати? здивовано запитала дівчинка. Сніжок, мур, відповів кіт. Скажи, Сніжку, чому сьогодні все таке біле? знову запитала дівчинка. Тому що прийшла зима, мур. Сказав кіт Значить зима біла пора року Протягнула дівчинка Звичайно Мрррр Сказав кіт І пішов до будинку А дівчинка Зліпила із снігу Велику білу снігову бабу Діти, я впевнена, що ви уважно слухали казку. Тому скажіть, кого в ній не було? У нас є метелик, снігові замети, сніжинка. Кого не було? Звичайно, метелика. У нас є будинок, зайчик, дівчинка. Кого не було? Звичайно, зайчика. Дітки, давайте пограємо цю гру. У нас є дерево, кіт, снігова баба. Про що можна сказати біла? Так, снігова баба. Біле. Так, дерево. Білий кіт. У дівчинки є шуба, бантик, чоловітки. Про що можна сказати мій? Бантик, мої. Щобітки, моя шуба. Сподіваюся, що вам сподобалося подорожувати білою каскою. До нових зустрічей, малята!